أسعد مساء في هذه الليله السعيده حضرنا سوية بدعوه من الحبيب والصديق الغالي حسين علي هاشم وعبد الله ابو امير لعلية حنا وزفاف الحبيب الغالي علي محمد وسائلا الله القدير أن عليك بالذريه الصالحه والزواج السعيد حضرنا معي الهندسه الصوتيه مرسل الف ظفر الف زيد الغالي كل الحب والتقدير للمصورين المبدعين المصور الحبيب شبر الموسوي والحبيب المصور ثامر الجميلي كل الحب والتقدير لجميع الحضور لاداره قاعه فيروز بدارة الحبيب عقيل الناصرية وإزلام الناصرية على الرأس وسمعونا صبقه أحلى صبقه العريسنا الغازي إلهي آه. <متصفيق> <متصفيق> ليس للعشاق ذنبا ولكنني مغرم بالهوى ومتيم ذهب الربا الى الحبيب الى الابد <تصفيق> أبض ما إلى الحبيب إلى الأبى قبلتها عند الصباح بقالت لي افطرت يا هذا ونحن صيام <تصفيق> إلي بالمعالي كان ما كانوا عليها الزيد يعبر على على علىي علىي على على على على, علي يا دجاج من كان ما كان بطران ويزولي أنا بطرأ تراني ويزول بكاين ما يقان ونكيا يقان ونكا نون كون البواج تردين إعزاز كون البواج تردين إعزاز على فاركتن تنجاز وين عشرو حمشي وجل كون البواكي تردين اعزاز على وعشروحها مشيت جنات ويا الاحبهم بالحرباس يالفارقتني شلون ترجع قالوا لي جيت ورك ووضع البايا واركم الرجال محمي نعتاق وعيونك يتنمى يوترخاق بو يحيى الفارق تنيش نور تنجايا قالوا لجيتوا ركوب اشتركوا so... جداك والشوك مو عيب يا جرحي اللي ما يقبل يطير حسبتي ودي لو صار بويا مكانك جاي ويا قلبي بحسبك يودي ويجي اي ليله اس هذا اسلعيون موت يعني كرام العريس الغالي حسين علوان محمد رعد الحضور شلل حي الجامعه ويدللون يدللون قلبي بجلب بجلب بجلب ماما ماما ماما ماما لوي بجلب بحسب تا يودي ويجي بجلب بحسب تا يودي ويجي اشتاقنا ايك والشوق معاه شاي و بخوي يا جارح ليل ما يقبل <تصفيق> يطير وديله صوتك بالمكان خوال العريس امام العريس كل الحضور والسهراني على راس عمي منو هذا آل الحاتم بعد الحواتم ويدللون حسانه وين وين دا كل ساعة ولك ما ظل قلبي بزوق دبا ها حسانة وين وانين ودايا شل بطلاع الروح كل ساعة. على أبو, على أبو علي الحب الحب أبو, أبو, أبو, أبو علي أبو علوش الغالي أبو علوش لعيون تاريخ الكرة نجفية على, علي هاشم. إيه السيلاوي عم اس الف امامنا حسين ابو اللوش الغالي حسن على هاشم الغالي امامنا جمهور عمي الحضور جميعا هذا اس اهل الدوانيه واسلام الدوانيه خوال العريس امام العريس العريس الدواني واسلام الدواني والدفات بعد والإجفاء <تصفيق> من الغالي بعد نظور نظور من اللون <تصفيق> ألف تحية العيون سيد كرار الغالي بعد روح سيدنا الشمعة في دول هذي المجسين أهل كربلة العيون كربلة هنا على الرأس كربلة وزلام كربلة حيدر السلاو الغالي كل الحضور خوالك تاج الرأس <تصفيق> اسمع نفس حسين ابن الغالي وابن الغالي عالي. حسين علي هاشم علا العريس عمام العريس وعمام حسون الغوالي وكل الحضور والسهرانين والسهرانين ولعيون الحضور ولعيون العريس الغالي ولعيون تاريخ الكره النجفيه علي هاشم الغالي هذا اسم العريس دكتور محمود الغالي بعد دكتور محمود السماوه وإسلام السماوه يعني الطيب والعز والكرامه حسن الخفاجي بعد حسن الخفاجي بعد حسن الخفاجي ولعيون الحضور <تصفيق> شيلونا منو <تصفيق> مضر الخفاجي عم مضر الخفاجي مطلوب على السليج شيلونا مضر حيا الخفاجية هلا فضول هلا <تصفيق> وحده ولت للنار وأنا بصريف وأنا بصريف وحده ولت للنار واحدة ولت للنار وأنا بصريف أس أس وأنا بصريف أس أس تحيات خاصة سيد سعد أس لعيون سيد سعد سيد خضر الغالي أهل العريس. جماعة العريس شلع قلع السهراني، خاف لك نية تعود، خاف لك تعود، خشمك تشيله، خشمك تشيله بس من رئيس أن العريس حسين على هاشي، الحضور جميعاً، خاف لك تعود، خاف لك نية تعود، خشمك تشيله بشمك تشيله شيله على ناس غفاف مو عالثقيلة اه وش الغالي بعيون خوخ محمد بعيون الدوانيه وسلام الدوانيه احلى خوال العريس خفاجه ولد خالك عم حس احلى خفاجه عمال الخفاجي حسين الغالي تعمل تعبت وياك ما تعبت او تو ما تعبت او تو شو الحل جناي دايا من نقعد يدكم ها آه آه آه تصبح مغمّة تصبح مغمّة قال يمّو وليدناك قال يمّو وليدناك ما جاء بتمّة ها ها ها اي آه آه آه آه آه. بعد روح السيد الغالي يعني العريس الغالي يعني خال العريس ويضلون السيد فراس فراس القرعاوي سيوف الغالي المنظوري رسول، شايفه عايب دوم شايفه عايب دوم من عند ما اخاف من عند ما اخاف بس خوف من بس خوف من مرجان ما شايفوش اه اقطع اس موت هذا سال خوالك، السلاوين عمي، امن العبود السلاوي بعد السلاو، على السلاو، أبو عبد الله الغالي، أحسن السلاو، حيدر السلاو، إبن العبودي، السلا على العبودي، أحسن العبودي، هذا إس، أحلى العريس الغالي. امام العريس. العريس خطار العريس. عمام العريس ابو علوش الغالي اخوك انا عمي ألف تحية ابو علوش ابو علوش امام العريس بويه بويه اس شباب الدوانية على راس ابو عقيل ابو عقيل ابو عقيل ابو ياس ابو الياس أبو الياس أبو الياس بنروح عافية أبي أحلى أحمد أحمد هاشم على راس حمود الغالي إي أمك عبت برباي أمك عبت برباي وحدة ظهرها وحدة ظهرها عبيد روطية وصل قبرها <تصفيق> بعدس <اس>. باسم ظاهر <تصفيق> الغزال حسين علوان عباس الغزال باسمك يا الضاو محسن الغانم خادم خادم خالد باسم الغزالات خالد اوه